אז אתם תחיל מאדורת מבזג 30 לשמיני משפחת واي واي جدلا ל, ل لجويا ولتوت بنانا של واي واي واي השבוע יצטרף פרסק מלון הגס ואבוטיח פטל אייס השניים הראשונים טעמתי השניים החדשים בקרוב עוד בקרוב מיאלי, כשבוע ביום שני יגיע One Hit Wonder ו-Famosphere, שתי סדרות שהוא מארצות הברית. סך הכל 13 תעמים חדשים, לפי מה שהוא מדווח לי, הם צריכים לסיים גיור. מיני שף, אחרי שראינו את ה-Night Cup, מטפטף לנו השבוע במעדורה המוגבלת, אחרי שעבר שלושה חודשים של סטיפי, אז זה יצא השבוע ונראה שכבר כולם תואמים ה... אחרי שאכלתי לו קצת את הראש מסתבר שהוא כרגע עובד על שני כינוחים מאוד מיוחדים חדשים הספוייל אחד יהיה כינוח עם טוט, והשני קינוח מלוח גם OG עובד על הסדרות חדשות בקרוב מה שיצא אצלו זה גלידת פיסטוק הטוט uh, בננה שכבר טעמתי ונפלא הוא יגיע גם בגרסת מיל שייק ומה שאני הכי ומחקלו, ומחכה לו uh, הוא מוציא נוזל בטעם שוגי פלקס כי מאוד, uh, בעיקר כי אני מאוד אוהב את הסיני שלו סוויץ ספוט קיבלו הרבה סחורה חדשה השבוע באשקלון לפחות לפי מה שאני ראיתי uh, ספציפית סדרת uh, וייפטסיה או איך שלא קוראים אותם נכון וסניף רישון כבר סגור למעלה משבועיים ממה שבני הבנתי הדרג הזה זה בגלל שיפוצים והחזקה של המבנה ופרילו התחדש בסחורה חדשה ראיתי הרבה הוא שלח לי תמונות, לו בלייז, הגיע לו תה, הגיע לו הנגרי הגיע לו אייסלנד שזו סחורה שאני עוד לא מכיר בכלל ואשמח לטעום בקרוב וסויט קלאסיק עוד בחנויות שיצרתי את המקשר לויס מבית המאה עדים. הוא בוודאות אני יודע שקיבל בלייז כי ראיתי ארגז שכנראה נפל ממסע אית המידע שקיבלתי ממנו זה שבקבוצה שלו מי שבפייס הוא מארגן הזמנה מרוכזת מאוד גדולה לדריפ טיפים וזכוכיות לכל טנק שאתם רוצים כבר יש 100 אנשים <מח> להזמנה הזאת אז אם בא לכם משהו קצת מיוחד זה הזמן להצטרף אליו לקבוצה ולשאול. זה אחדות שיגל השבורה פל רגיל מהדרה חדשה בדיאש שלא נזרקו בקבוקים במעלאה טחנית קונפיתי.